السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فيديو جديد لفيلا للبيع في الربوة فيلا مساحة كبيرة جدا احنا دلوقتي هنا من بره شوف السور بتاعها فيلا مساحة الارض 1600 متر مباني 600 متر هنخش سوا نتفرج عليها مع بعض اول حاجة عندنا هنا ده المكان اللي بيبقى مخزن او اسطور وده هنا مدخل الفيلا هنخش معاكم الجنينه الاول ونتفرج سوا مع بعض الفيلا مش هنقدر لكم مش هنقدر نصورها كلها في الأدوار الدور اللي فوق اللي هو غرف النوم علشان بس الفيلا ساكنة حاليا هنصور الريسبشن معاكم وهنوريكوا الفيو وهنوريكوا البسين والجنينة أول حاجة دي الجنينة. دي مساحه الجنينه جنينه مهوله جدا وفي رخصه كمان ان احنا نقدر نبني اكستنشن تاني للمبنى دي كده الفيلا وهنا طبعا دي مساحة الجنينة. زي ما احنا ما شفنا هنخش على البسين. انا عايز اجيب لكم زاوية تانية لمساحه الجنينة. حاجة بسم الله ما شاء الله كبيرة جدا. ده هنا دي برجولة. وده عندنا هنا البسين. فيه هنا كيتشن صغير بار طبعا زي ما احنا ما شايفين المساحه هنحاول نطلع برضه نصور الفيلا كلها ده حمام اللي بيخدم الجزء بتاع البسين وهنلف نخش من المدخل سوا مع بعض في عندنا هنا كمان غرفه للحارس للسواق بالحمام بتاعها دي غير غرفه الداده اللي هتبقى جوه نمشي معاكم ونكمل نخش من مدخل الفيلا اول حاجه هنا عندنا المطبخ بعد كده هنا الريسبشن طبعا الريسبشن ده فاتح على حمام السباحه عندنا هنا مدخل لبلاكور معمول دي الغسالة كغرفة غسيل وده باب المطبخ التاني اللي هو بيطلع علي مكان الجراش اللي هو الباب ده ودي غرفة المربية هنطلع تاني طلعنا كده علي السفرة ده الريسبشن في هنا عندنا حمام الضيوف وعندنا هنا غرفة مكتب ممكن تبقى ليفينج تحت قبل او زي ما هي هنطلع بعد كده على الدور اللي فوق وده هنا الليفين الليفينج ده في طراز باصص على البسين دي ده جناح ماستر احنا طبعا هنصور الجزء ده بس بردك بصوا على البسين مساحته كبيره جدا هنقول لهم جهاز تكييف مركزي بالمناسبة وده الخنده اتمنى لو الفيديو عجبكم تدوسوا الاشتراك في, في القناه وتفعلوا الجرس بس كده وده ده الجزء اللي بره احنا كده طلعنا بره الفيلا عشان نشوف الصور بتاع. كل ده صور الفيلا بالكامل اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس انتظروا مننا عندنا جولات كتيره في عندنا فيلات وفي تاونات وفي حاجات كتيره جدا هنصورها اتمنى ان هي تحوز رضاكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته